ويسألون تعلم روح قال روح من أمر ربي وما أوديت من العلم إلا قلما ولئن شئنا لنذهب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 هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تكبر لنا من الأرض أنظرا أو تكون لك جنة من الأنهار ما لها تفجيرا أو تسقط السماء كما جعلت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترفع في السماء سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منعنا تألي من رجاء أهل المدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ولا لنزلنا عليهم, لنزل عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خطيرا بصيرا ومغيظه و ابن أخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأنا الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تلكون قزائل رحمة ربي إذا لأمسكتم قشية إن فاق فقد آتينا مرساة فآيات بجنات فاسأل بني إسراء ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بقائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفز يستفزهم قوم فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لجميع إسرائيل نسكن الأرض فإذا وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فوقناه لتقرأه على إذا يثنى عليهم يفرون للأبقال شجدا ويقولون سبقا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تذهب بصلاتك ولا تقافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لَيْسَ كَمِثْلِهِ وَلَمْ يكن له شريك فِي الْمُلْكِ وَلَمْ, يكن له شريك في الملك ولم يكن له